اتحدث اليكم من الجزيرة العربية تحديدا من المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية التي هي في الجزيرة العربية في قلب الجزيرة العربية. اتحدث معكم يعني لدعوة للنقاش في معرفة الإنسان. الذي هو انا وانت وانتِ معرفه الانسان يعني ابتعد الناس ابتعد الانسان عن فهم نفسه بشكل بعيد جدا لدرجه يعني ترجمه اللغه الانجليزيه اللي هي اللغه الدارجه كتعامل صناعي وتجاري بين الناس لا تعبر عن الانسان ككلمه هيومن هيومن هيومن اور هيومن لا تعبر عن كلمه انسان تعبر عن كلمه بشر يعني تريد ان تفرق فقط يعني هو معنى الكلمه ان يفرق بين الجن والبشري الجني والبشر هي بس انه هذا مو هو يعني معنى كلمه بشر انه هذا مو هو ليس بجان هذا بشر حتى يفصلون هم حتى يعرفوا يفرقوا بين الجان والبشر في لغتهم ومعنى اللغة وهذه مصيبة كبيرة حقيقة يعني وفي الإنسان والإنسان في العربية اللي نزل الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي على نبي في قلب الجزيرة العربية في مكة وفي المدينة أن العالم العربي في الجزيرة العربية يسمى العالم العربي هذا عالم عربي هذا عالم احنا في الجزيرة اسمنا عالم عالم مختلف تماما عرب عقول ناشفة آه. في مكارم اخلاق كثير في اشياء يعني سبحان الله يعني في اشياء مميزات وفي اشياء سلبية هذا العالم اللي في الجزيرة العربية آه. قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناسين ايش معنى انسان وما هو الانسان ولا يعرفون من هو الانسان نسيوا مع الايام نسيوا الناس ثم ارسل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلمنا المعنى الحقيقي للانسان عن طريق ايات من القران الكريم وعن طريق خلقه صلى الله عليه وسلم معنى الانسان معنى الانسان قبل أن يعرف الإسلام أو الأديان أو قبل أن يعرف مين خلقه أصلا. يعني كيف؟ هو يعرف أنه مخلوق ويعرف أنه في خالق ويعرف أنه في الإنسان الطبيعي وأنه في يعني في عنده يعني حتى الشعور يعني يشعر بالأشياء الصحيحة من الخطأ. فالإنسان الطبيعي يكون طبيعي في التعامل. والفهم و آه... يعني آه... ولا كان يحتاج الانسان اصلا الى تعريف لماهيته الانسانيه ما هي ما ما يحتاج ولكن مع الايام وتغير الاشياء والامور والمتقلبات ابتعد الانسان عن مفهوم الانسانيه اصلا واذا كنا نسمع يعني كلام او آه عن الإنسان وعن الانسانيه وعن فهذا شيء يعني ذر الرماد في العيون، يعني هو اللي تكلم معك اصلا انسان يمكن انه غير انسان اصلا. او خرج من من, من من مسمى انسان. من افعاله تعرف انه هو خرج من اطار الانسانيه اصلا. ثم ناتي الى النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان ينزل عليه الوحي. كيف كان يتعامل؟ كان إنسان حقيقي يعني ينكر ما كان عليه ما كان يفعل قومه من مخ... أشياء شاذة عن الفهم الإنسان أشياء لا يتقبلها الإنسان أصلا يعني كيف تعبد صنم كيف أو تفعل كذا كيف تأيد النساء البنات كيف يعني أشياء ما تتقبل أصلا فكان صلى الله عليه وسلم يعني إنسان وكان يتعامل مع الناس تعامل كانوا سبب الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. وهو من ذريه طاهره مطهره مصطفاه منتقى من, من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اصطفاها وطهرها هذه الذريه من ابونا ابراهيم الى خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وال بيته صلى الله عليه وسلم. منتقاه ومصطفاه ومختاره للنبوه لانها يعني تكون يعني ذريه انبياء. لذلك هم اقرب للانسان يعني هم اكثر الناس انسانيه قبل ان يعني يوحى اليهم او يكونوا انبياء. والطهاره وان عوده الانسان للطبيعه لان يكون انسان هي طهاره تطهر يتطهر جسمه، جسده، عقله، يبدأ يستوعب الاشياء، يستمتع بالاشياء، يستلذ بالاشياء، يتألم من الاشياء، طبيعي انسان طبيعي، لأنه في مخلوقات حقيقة الآن يعني يعني في في آه يعني بعض الناس أو بعض الأشخاص يقول لك أنا انسان لا يتألم، لا يحزن، لا ي... يعني خشب مسنده لا يستحي، لا ي... يعني خلاص اذا الانسانيه في ما هي موجوده لا يعترف بخطأ لا معروف لا ينكر منكر لا عنده مستحيل ابدا ويقول لك انا انسان وابغى أتعامل الإنسان وابغى ما ادري ايش اذا الانسانيه العوده للإنسانية طبعا في ناس كثير منهم يعني كثير من الناس يعني انا ما اتكلم حتى إني انا, أنا قاعد حتى اني انا انظف نفسي تفكيري مفهوم يعني فهم الانسان العوده للانسان هي طهارة الفكر طهارة اللي ما في النفس طهارة ما دخل من سم في الجسد طهارة الدم والأعضاء الداخلية وطهارة آه يعني قلب الإنسان صدر الإنسان من الأحقاد طهارة مخ الإنسان تفكيره كيف إنه فيما أفكر في أي شيء مثلا أو بس أستعمل أفكر فقط أو إني أو إني مثلا آكل ولا أفكر فقط إذا يعود يطهر نفسه ثم يتوازن يحصل على التوازن. طبعا سوف يعني يقع يعني ليس هو من ولد أبونا آدم عليه السلام فيخطئ كما أخطأ أبونا آدم، يعني ممكن أنه يخطئ كما أخطأ أبونا آدم وممكن المفروض أنه ما يخطئ لأنه أخذ عِظَة عبرة من أبو آدم عليه السلام. فما يخطئ ويكفي ما خطأه الأول وإنما بعض ممكن تقول ما دام تو عاد الإنسانية فم أنا بالنسبة لي أشوف إنه ما في إشكالية إنه الإنسان أثناء عودته الإنسانية إنه يخطئ وحتى لو تكامل إنسانيًا إنه, إنه يخطئ طبعًا مو الخطأ الشاذ الخطأ, الإنسان الطبيعي. الخطأ الإنساني الطبيعي خطأ إنساني طبيعي فضول دافع من الداخل يعني خطأ جهل ما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ يعني ما في يعني في الخطأ إن ناسي ضعف واعترف قال لك انه ضعف انه ما هو شرك لما اشرب الخمر شرك شربت الخمر ضعف ضعيف نفسي دفعتني لاني اشرب الخمر اذا فيخطئ اخطاء هذه ممكن مقبوله في حال انه يعود اثناء عودته الإنسانية واثناء ما هو اكتمل وصار انسان والطبيعي انه ما هي يعني يطيل في الخطا او انه يعني او يصير عنده موضوع طبيعي او يخطئ طبيعي لا طبيعي انه خلاص يبدا من دافع داخلي انه خلاص يشعر بالحياه حقيقة، يحب الحياه حقيقة، يستطيع انه يكون عامل بناء في مجتمعه يحول الحياه الحقيقية إلى فعلا جنة حقيقية في الأرض، ما هو الجنة اللي نتكلم عنها الآن وهي كلها وحل من القذارة، أفكار أو أشياء أو أفعال أفكار أو أشياء وأفعال أو كلها في, في الوحل، ناس يتعبدوا بطريقة مختلفة، ناس تشذف الخطأ خطأ شاذ هو يخطي بخطأ شاذ أصلاً يعني خطأ غير مقبول إذا العودة الإنسانية هو المطلب اللي المفروض يكون رئيسي على مستوى على مستوى جميع الناس في كل مكان حيث أنت موجود ثم بعدها أنا متأكد إنه يكون في حياتك أشياء كثير إيجابية وتشعوب الحياة ستستمتع بأقل الأشياء بالنظر فقط إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى وستعيش حياة إن شاء الله طيبة وتبدأ في رحلة جديدة وهي التعرف إلى الله سبحانه وتعالى هذا من نفسك إذا دفعك يعني عتل إنسانية حقيقة سوف تتجه إلى الله سبحانه وتعالى والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى إلى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى من نفسك بدون لا احد يقول لك ولا اي شيء. بينما انت اصلا اصلا يعني حاب للحياه اللي انت عايشها. اذا هذا هدف، الهدف الثاني انك ممكن بعض الناس يعني رجع للانسانيه بدا اول ما يتطهر الانسان انسانيا يعود للإنسانية الانسانيه ينظف من المخلوقات الغريبه من السموم من الافكار الخبيثه من الحقاد على الناس او على أو حب الذات أو الأنانية أو يتخلص منها يعود للإنسانية ماذا يفعل؟ أول فكر يفكر يفكر فيه أنه يكون له دين يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد أن يكون له دين منهج دافع أساسي طبعا بعض الناس يكون قريب للنصرانية ممكن يعود للنصرانية وأنه يحاول يجد فيها ما هو أفضل ما هو الصحيح منها أو إنسان في ديانة أخرى أو إنسان والمسلم يعود للدين الصحيح وربما انه انسان يعني من خطاه انه مسلم اصلا وعادل الإنسانية بس انه كان عنده خطا ثم يعني نقول انه عاد ذهب اصبح نصراني وانسان نصراني وعادل الإنسانية وفهم انه فعلا انه النصرانيه خطا اصلا فذهب للاسلام وحقيقه انه الان ما في اصلا حتى انه ما ما في اصلا انه مثال تقول انسان ممكن نقتدى بالانسان فلان آدم ما في مثال او ما في مثال حتى على الدين مثلا تقول مثلا انسان فلان مسلم حقيقه وفعلا انا ابغى اتبع نادرا تجد المثال هذا وبالعكس بعض الناس يجد امثله خطا يعني تجد تخش مجتمع مسلم تجد جميع المنكرات موجوده تجد جميع فيرجع الانسان الى عقابه بعد ان هاجر الى يظن هاجر الله سبحانه وتعالى ثم لأنه حقيقي في ناس ما تمثل الإسلام ما تمثل نفسه الشخصي، فالفهم الحقيقي للإنسانية أولاً، فالله سبحانه وتعالى بعد ما تعود إلى إنسانيتك يرشدك الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الصواب الحق والفعل الصواب سواء أنك أنت أسلمت أو في الطريق إلى الإسلام أن نصراني أو في الطريق إلى الإسلام أو أنك مسلم أو أنك على وشك أن تخطئ أو أنك لم تخطئ هنا يبدأ الله سبحانه وتعالى أصلاً أنت استعدت أصلاً يعني قبل أن الله سبحانه وتعالى دخل إنه يعطيك أو, يهبك أو يأخذ منك انت دخلت مرحلة انك انت يعني انكشف عنك اشياء كثير، صرت تشوف اشياء لم ت... يعني ما كنت تشوفها قبل، ترى اشياء لم تراها قبل، تفهم اشياء ما كانت مفهومة لك اصلا، ترى الطبيعة حقيقة، تلمس الالم، تلمس الاشياء الحلوة حلوة، تلمس الاشياء المالحة مالحة، تلمس يعني يرجع لك الذوق الحقيقي، الانسان الحقيقي في فكرك وفي جسدك. والحمد لله رب العالمين.